Apakah hukum korban untuk orang meninggal dunia? Ulama khilaf dalam menyatakan hukum bagi orang yang telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang tepat biasanya ulama akan berpandangan bahawa tidak sah untuk berkorban bagi orang yang telah meninggal dunia kerana korban itu adalah untuk diri sendiri kecuali jika ianya diwasiatkan oleh orang itu sebelum meninggal dunia tetapi ulama' juga berpandangan bahawa boleh untuk kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia dengan syarat dia niat untuk diri sendiri dan dia niatkan pahalanya agar disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia sebagai contoh ibu ayahnya telah meninggal